tehväsä Sofiaa miyäs. Tässä parempi näkö. Basic mammae domu. No. tää uusi juna Pikavuora joka monen vuoden tauon jälkeen avatti tää Belgradia Välillä. Lähdetään ensimmäistä kertaa Rokopin asemalta, joka on nykyään Belgradin päärautatie asema, sen jälkeen kun vanha on purettu ja saatu käyttöön ja kuntoon ja keväällä aukesi juna, juna reitti tänne nyt pitäis päästä sitten puolessa tunnissa Belgradista novisariin, joka on huomattava parannus näille hitaille, hitaille rautateille mitä tää on ollut. Mennään tällä tunnelissa, niin tänet sit lähinnä meidän hieroskavareita tässä. Mä emme siis tunneni niin mä yritä vähän. Raidan tosta tämä kuvaisen ja kasvojani näin ilkeisesti YouTube-video. Okei, tää tulee. Aitoa. Harmaa maraskoinen päivä. Postovni putnici. Serbia voz želim prijatno putovanje. Passengers Hmm? Serbia on se, you a pleasant journey. että se on se, se on on Täällä tulee ne vielä kuulutukset, jopa englanniksi. Se on uudistus ja siis automaattikuulutukset. Tämmöistä tyypillistä auta, Clonelaren. Ne niin kuin kaikissa muissakin maailman on niin se on lisätä lähtiä pääasemilta. Ajuna <kohdus> nopeus pitäisi km 200 kun tästä vauhtiin päästä ensimmäinen asema, täällä on asema, eli se on vielä niin. keskusta-aluetta kaupungin puolta. Tässä ei vielä mennä kauhean Aurikkaasti mutta sitten päästään nikkuun. aika tyypillisesti. Junat on huomattavasti. Bosseja on hitaampi ne harvat, jotka kulkee se Kun on päässyt ulkopuolelle, niin päästään ajanopeuteen tämmöinenkin 200 km mm. tunnissa. Ei kyllä tunnu yhtään siltä ja jotkut sanot ja että se nyt matkaa, mutta siitä oli mitanneet mittarin kanssa, että kyllä se tosiaan kahdestaan menee, mutta... tämä rata on yllättävän tasaisen tuntunut. Jos verrataan suomalaisiin ratahin, niin... Tuntuu olevan aika hyvin rakennettu, koska tämä on tosi vakaa. Olon, että ei tosiaan tunnu sieltä, että mentäis mitään kahtasentaa, mutta Näin se on, aikataulussa mennään Tosiaan annostaa puoli tuntia ja kestää Belgradisten ovisarin Koska mm. me Mä katsottiket välttämään Jähän sumustu täällä <tri> suuntaan peilaa niin hienosti tää ikkuna oikein ei Se nyt ei ole sen, sen ei tein mitään kun on Mä mm. voidaan maisemia. uudestaan Ne mennään äh, ihalla... jonkin verran pilkottavaa tulevaa tunnetkaan No se näkee aika kohtuullisen Leveis on täälläkin Okay, eli 26 minuuttia ollaan tultu mistä on no 10 minuuttia viin jäljellä. Tässä on aikaisemmin, että puolessa tuntiin. Oliko 6 minuuttia tarkalleen No Noni, tässä sitä ollaan. Puol tunti meni. Novi sad. Siinä se. Upo uusi juna nyt sitten on. Tuli muuten itse asiassa kaksi minuuttia etuajassa perille tai ei ole mikään VR